קיבלנו את הבעיה הבאה העוסקת באינטגרל מסוים, ונראית תופעה כמו כל החלט. לדעתנו המפתח להצלחה עם זה הוא פשוט לראות הרבה דוגמאות. אז בואו נפתור זה. האינטגרל הזה הוא מ-π' חלקי 2 עד π' של מינוס קוסינוס בריבוע של x כפול סינוס של x dx. לפני שנצלול לתוך המתמטיקה ונעשה את האינטגרל ונשתמש בתיאוריות בסיסיות של חישובים, כדי להעריך את האינטגרל המסוים, ננסה לחשוב מה עלינו לעשות. נציג כאן את הייצוג הגרפי של הפונקציה מינוס קוסינוס בריבוע של x כפול סינוס של x. מה שחשוב לנו הוא להגדיר את האינטגרל המסוים בין פי 2, שזה פחות או יותר כאן. נראה אם להגדיל את זה. בין פי חלקי 2, שזה בערך כאן, לבין פי. האינטגרל המסוים של הפונקציה בין כאן וכאן הוא למעשה השטח של העקומה בין העקומה וציר ה-X. ויות והעקומה היא מתחת לציר ה-X, השטח הזה מספר שלילי. זה נותן לנו איזושהי תחושה באופן מידי. אנחנו אומרים לקבל מספר שלילי כאשר אנחנו מחשבים את זה. רק כדי להוכיח את זה אנחנו פשוט נקליד זאת כאן. ננסה כעת להעריך את האינטגרל המסוים הזה. ראשית נארגן את האלה, לעשות זאת, אבל לדרך בה חשבנו על זה, יש לנו קוסינוס וסינוס. הקוסינוסו הוא בריבוע, עם כל הדברים המשוגעים האלה שמתרחשים כאן, נראה כאילו נוכל להשתמש בהצווה. או בכלל השרשרת ההפוך כאן. מהו כלל השרשרת? כלל השרשרת אומר כי אם ניקח את הנגזרת של f של g של x, זה שווה ל-f tag של g של x כפול g tag של x. דחקים כי זה, אבל בלבתכם, מחלותינו. אבל אנחנו כתובנו, זה קנה, בגלל שיחוּלנו לומר מהי ג' של ה'X, זה קוסינוס של ה'X. נקבל F דג של ג' של ה'X, זה קוסינוס של ה'X בריבוע, וAZ הניצירת של ג' של ה'X או הניצירת של קוסינוס של ה'X, זה סינוס של ה'X. זה מינוס סינוס של ה'X, לנו מינוס קנה. לכן זה גם פה טוב. אם זה מבלבל אתכם, תتعلموا מזין. למה שאנו ננסה את ה'TOA' דבר, אבל אנחנו ננסה שזה ביצירת הצבעה. נפתחו זה ביצירת הצבעה. נמחק את כל זה, אם זה מבלבל אתכם. אנחנו לא נעשה את זה אפילו אם זה רק מעט מבלבל אתכם. אז בואו נמחק את כל זה. נעשה זה כעת בעזרת הצבא, רק בגלל שהדרך שניסינו לעשות שכללה כמה קיצורי דרך של העוסקים במתמטיקה. אבל טוב לדעת גם איך מבצעים זאת עם הצבא. זה יסייע לכם להימנע מתאויות שטותיות. נכתוב מחדש את הביטוי הראשוני. זה אותו הדבר כמו אינטגרל מפי חלקי 2 עד פי של קוסינוס בריבוע של x, עדיף לכתוב את זה כקוסינוס של x בריבוע. זה אותו הדבר. כפול מינוס סינוס של x dx. כעת זה אמור להיות ברור לכם. מהי הנגזרת של קוסינוס של x? זה מינוס סינוס של x. כלומר יש לנו כאן את הפונקציה בריבוע ויש לנו את הנגזרת שלה. אז אנחנו יכולים למצוא את האינטגרל שלה. על ידי שימוש בהצבא או בכלל השושר תהפוך. נבצע כעת הצבא. נגדיר כי u שווה לקוסינוס של x. כיצד אנחנו יודעים שהצווה של u שווה לקוסינוס של x? בגלל שאמרנו כי הנגזרת של הפונקציה הזאת כאן היא כאשר נמצא du, כל הדבר הזה כאן יהיה בסופו של דבר du. אז הרשוי לנו להראות לכם זה. אז מה זה du ל-dx? הרי du ל-dx שווה למינוס סינוס של x. אנחנו מקווים כי אתם את זה עד כה. אז מה זה du? אם נחליף שני אגפים בדיפרנציאל d של x, נקבל כי du שווה ל- מינוס סינוס של x dx. אנחנו מתבוננים כעת במשוואה מקורית. מה שראשון كان ראינו כי זה שווה ל-du, אבל מה ש- מה זה שראש- كان x, זה u. זה היתה הצורה מקורית שלנו. אז יש לנו u בריבוע. נרצה את האינטגרל. נחליף צבע באופן אקראי. שימו לב, כעת זה משהו מאוד חשוב. אם אתם מבצעים הצבא, אם אתם הולכים להגדיר כי u שווה לקוסינוס של x, עלינו למעשה לבצע את הצבא גם על הגבולות. או שאנחנו יודעים את הצבא, להפוך חזרה, ואז לחשב את הגבולות. אבל נעשה זה, אם זה הולך מ-x ששווה ל Pi חלקי 2 עד Pi. אז למה u יהיה שווה? כאשר X שווה ל-Pi חלקי 2, U שווה ל-Cosinus של Pi חלקי 2. בגלל ש-U זה קוסינוס של X. ואז כאשר X זה Pi, U יהיה שווה ל-Cosinus של Pi. וכיית לחלק הכיפי. Cosinus של X בריבוע זה בעצם אותו הדבר כמו לעשות U בריבוע. ומינוס סינוס של X DX זה יהיה אותו הדבר כמו DU. עשינו את זה כאן. זה בעצם די ברור מאליו, ואנחנו נכתוב את זה מחדש. מה זה קוסינוס של פי? קוסינוס של פי שווה למינוס 1, וקוסינוס של פי חלקי 2 זה שווה ל-0. אז יש לנו אינטגרל ענם מ-u שווה ל-0, ל-u שווה ל-1, של u בריבוע du. וזה עוד נראית כמו בעיה די פשוטה. זה יהיה שווה לאינטגרל של u בריבוע, שזה האמת די ברור מאליו, נקבל u בשלישית חלקי 3. אם אתם יכולים פשוט לקחת את הנגזרת של זה, תקבלו את זה. כל מה שעשינו הוא כדי לקבל 3, ולחלק זה בחזקה. כעת עלינו לחשב אותו עבור מינוס 1, ולחסר מזה את הערך עבור 0. זה יהיה שווה ל-1 בשלישית, חלקי 3 פחות 0 חלקי 3. כלומר, זה יהיה שווה 3 ובזאת סיימנו. נתבונן בשטח שלנו מהגרף המקורי. מה שפתרנו כרגע, אמרנו כי זה השטח בין העקומה כאן ו... לכאן, וזה מינוס שליש. אנחנו את השטח בערכו המוחלט, כי אין בעצם משמעות לשטח שלילי. זה שליש, אבל זה שלילי בגלל שהעקומה כאן היא מתחת לציר ה-X. וזה נראה לנו נכון. זה נראה כמו שליש. אנחנו מתכוונים שאם זה כאן, היא של אחד, זה נראה כמו שליש. בסוף התחושה כי זה די שימושי עבורכ היות ונשארנו עוד מעט זמן לשיעור, אנחנו מקווים כי הבנתם את כל זה, ואם כן, אל תדאגו לגבי מה שנעשה עכשיו, אבל אנחנו רוצים להראות כיצד ניתן לעשות את זה כשחושבים על זה ככלל השרשרת ההפוך. לפעמים זה קצת יותר זריז. אבל באמת שזה אותו הדבר כמו מה שעשינו עם ההצבה. נמחק את כל זה עכשיו. אם יש לנו את האינטגרל הזה כאן, מה שאנחנו עושים... זליית יש לנו קוסינוס של x בריבוע. יש לנו קוסינוס של x בריבוע, וaposו יש לנו מינוס סינוס של x. וזה הניקזרת שלה. זה הניקזרת של זה. היוד, והניקזרת היכן? אנחנו נستطيع לתייחס לכל זה כמו לביטוי, לביטוי, של x. כלומר, זה יא זהה. האינטגרלי יא קוסינוס של x בשלישית. חלקי 3. נחשב זאת עבור πי ועבור πי חלקי 2. זכרו, כיצד עשינו את זה? מה הרשענו להתייחס לקוסינוס הזה של x כמו ל-x או כמו ל-u כאשר עשינו זאת עם הצבא? זה בגלל שיש לנו כאן את שלו ממש כאן, מינוס סינוס קו-x. זה מה שנתן לנו את אישור, פשוט לקחת את האינטגרל ולהמיד פנים שהקוסינוס של x זה פשוט x או פשוט u, כפי שניתן לומר, ולקחת את, את החזקה, לעלות אותה ב-1 ולחלק אותה ב-3. ואז זה עבור πי עד πי חלק זה יהיה שווה ל-cos של πי בשלישית חלקי 3 פחות cos של πי חלקי 2 בשלישית חלקי 3. זה יהיה מינוס 1 בשלישית וזה שווה למינוס השליש פחות, זה שווה ל-0. קיבלנו שוב את אותה תשובה. רצינו רק להראות לכם כי זה בדיוק אותו דבר כמו עם הצבא. אנחנו לא ביצענו ממש הצבא, אבל זה בדיוק אותו דבר. אנחנו מקווים כי זה היה מועיל עבורכם.